Nå skal jeg vise deg tre ulike måter å sette in en lenke i OneNote. Først la oss finne en lenke. Jag går ut, finner en lenke, i dette eksempelet, lenken til Høgskolen i Østfold sin webside. Jag går in merker teksten, tar Ctrl C, så går jag tilbake til OneNote och tar Ctrl och og limer inn internettadressen. Det er ikke alltid at det er sånn at vi vil ha med linken av at det er veldig lang og ubehagelig. Jeg kunne for eksempel skrive inn en tekst. Hjemmesiden til h.i.ø. Og så vil jeg at det skal være en lenke på denne teksten. Da kan jeg merke teksten og så kan jeg gå opp på skillekortet sett in og velge kobling. Så går jag in og limer in adressen. Ctrl-V og så sier jeg OK. Da ser dere at det blir en markert lenke på grunnteksten. Vi kan også lage interne lenker til sider. For eksempel hvis jeg vil ha ned i høyre hjørne, så vil jeg ha en tekst der det er tilbake til forsiden. Tilbake til forsiden. Og så går jeg inn, merker den teksten, Nu kunne jeg gjort akkurat som i sted og gått opp og trykket på kobling, bare for å vise en annen løsning, så kan jeg høyreklikke på teksten jeg akkurat merket, og velge kobling. Jeg får fram akkurat den samme boksen. I sted, så limet vi inn en URL eller internettadresse i denne ruta. Denne gangen skal vi bla oss fram til den notatblokka og den siden vi ønsker å koble mot. Her ser dere at har en del notatblokker, jeg velger den jeg jobber med nå trykker på plussen foran boka, og trycker igen foran plussen på faenarket jeg ønsker å gå inn og finne en side i, og så velger jeg den første siden jeg hadde, og så velger jeg OK. Og som du ser nå, så ble siden min merket, vi ser jeg går ned og klikker på denne linken jeg akkurat laget, så kommer jeg tilbake til siden som heter Skriv inn tekst.